Dalam video ini saya akan jelaskan perkara yang kita perlu perhatikan apabila kita membuat viewing ataupun kita melawat rumah yang kita ingin beli. Rumah yang saya masukkan ialah rumah subsal ataupun rumah bukan dari pemaju. Selamat datang ke Coach Hatana, portal utama kejayaan serta pelaburan Hatana. Saya Abdul Rashid, Coach Hatana anda. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you mahukan tips-tips pelaburan serta kejayaan hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification Insya Allah saya akan jelaskan perkara-perkara terkini serta yang penting dalam pelaburan serta kejayaan hartanah anda Kenapa apabila kita membuat viewing sangat penting untuk kita perhatikan benda-benda ni kerana di dalam kontrak ataupun di dalam offer yang selalunya disain yang dibawa oleh ejen di dalam di bawah situ dia disebut as is where is basis, maksudnya kalau sekiranya kita beli rumah tu, apa saja keadaan rumah itu adalah keadaan yang kita akan beli, maksudnya tidak ada situation selepas kita dah membuat tawaran dan tawaran kita diterima, kita nak minta owner untuk betul atap, betul apa yang patut dinding yang letak dan sebagainya, maka perkara tersebut perlu dilakukan lebih awal kalau sekiranya kita kesan ada keretakan ke apa ke kita kena lakukan perlu awal sekiranya kita nak perlu addresskan ini di dalam kontrak kita maka awal-awal lagi kita dah cakap uh, saya nak kurangkan harga kerana saya nak repair benda tu bukan jangan suruh owner repair tapi kita kata kita nak repair kita akan tolak harga berdasarkan pematian kita apa yang kita dapat daripada kita punya viewing jadi sebelum offer to purchase design, offer kita diterima oleh pembeli eh, penjual, maksud saya offer ni maksudnya bila kita dah kata kita nak beli harga rumah tersebut dengan 400, kita dah confirm, kita dah bayar 3% kepada ejen dan kita dah tulis borang tawaran kepada owner, sebelum tawaran tersebut diterima oleh owner, kita kena semak betul-betul kalau tidak, kalau sekiranya tawaran tersebut dah diterima, apa saja condition, apa saja uh, keadaan rumah kita tahu kita membuat uh, tawaran tersebut dengan segala apa yang perkara dekat rumah tu kita dah faham, dah jelas. Yang pertama kita perlu lihat ialah kita kena tengok kesan uh, water damage ataupun kesan kebusnahan air, jadi Especially ini berlaku sekiranya kita di rumah, uh, apartmen uh, ataupun flat, kondo jadi the first thing kita masuk dekat kawasan dapur, kawasan uh, bilik air kita tengok dekat atas. Tengok atas ada tak kesan air? Kalau ada kesan air maksudnya ada air bertakung ataupun cat nampak bercapuk maka kita tahu ada kebocoran di ceiling ataupun di apa tu uh, di floor atas. Jadi kesan kebocoran ni boleh memberi impact yang sangat besar especially kalau kita duduk dekat apartment katakan kalau sekiranya kita duduk di bawah and lepas tu kita dapati rumah tersebut ada bocor jadi basically apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena minta bukan kita yang patut betulkan apa tu defect tersebut especially kalau rumah tu dah lama kalau rumah tu dah lebih 2 tahun di mana warranty dah tak ada jadi kita kena minta dengan owner dekat atas untuk betulkan, kalau sekiranya owner di atas di, uh, decided untuk tak nak betulkan, maka uh, kita akan menghadapi masalah, kita perlu deal dengan orang ketiga which is uh, management committee ataupun JMB, uh, MC ataupun JMB untuk menguruskan untuk menjadi orang yang ketiga ataupun orang tengah dalam menguruskan make sure uh, kebocoran tidak berlaku, ada ketikanya kebocoran tersebut, kita yang kena bayar sendiri, maksudnya there is possibility kata kalau orang atas tu, dia kata ah, saya tak nak betul sebab kerosakan tu bukan dia rasa, dia tak rasa sebab bocor dekat tandas tu dia tak nampak bocor tu sebab bocor tu hanya di, di, apa tu dipati oleh orang bawah jadi bila berlaku macam tu, dia mungkin kata ah, saya tak nak betul jadi kat sini yang mungkin ada kepayahan, jadi make sure bila kita nampak ada bocor ke atas tu, kita kena uh, tanya dengan kontraktor yang, uh, yang patut macam mana nak buat, buka balik tiling buat waterproofing lepas tu uh, pasang balik tiling tu, jadi kemungkinan kos tersebut kita kena tanggung, apa yang kita kena lakukan ialah kita kena uh, untuk contingency kita tolak harga tersebut daripada harga yang ditawarkan ataupun di asking price daripada penjual, okay, jadi ini adalah yang paling penting Uh, water damage kita perhatikan. Tengok dekat tempat-tempat yang penting, contohnya di kitchen, uh, toilet, okay. And then ada pasut tempat-tempat lain pun kita tengok. Tengok atas, tengok penjuru, tengok tak ada kesan-kesan capuk. And kalau sekiranya bar, rumah tu baru dicat, ah uh, itu kadang-kadang kita kena jaga-jaga sedikit uh, sebab kadang-kadang owner bila dia nak jual dia nak make sure daripada rumah tersebut dalam keadaan yang cantik mereka, can, mereka akan cat dan mereka akan tutup. Apa tu kesan-kesan uh, capuk tu? Jadi you kena tengok kesan air. Jadi walaupun tak ada capuk, walaupun ada uh, tumpukan air, walaupun tak capuk, ada tumpukan air itu jaga, uh, kena jaga-jaga. Sebab uh, kebocoran akan berlaku adalah uh, masa jangka yang panjang dan mesti ada tumpuk air itu kelihatan. Lagi satu berkenaan dengan kesan uh, water damage ni ialah katakan kalau sekiranya pipe di dalam dinding tu bocor. Uh, air akan meresap melalui dinding pergi ke lantai kita, So uh, ada dua implikasi kat situ. satu implikasi dia akan efek orang bawah dan lagi satu efek kita dalam arti kata lain, air tersebut boleh menyerap di bawah kita punya paket ataupun kita punya uh, board flooring ataupun dia akan uh, dan juga dia akan boleh menyerap di bawah tiling, jadi apabila berlaku tiling tersebut dia akan kembang dan bila panas, panas ada haba yang naik dan turun, tiling tersebut akan kembang bila siap air, kembang, dia akan burst, jadi dia akan bangkit macam membukit kemudian dia akan pecah, ha, jadi tengok kesan-kesan ha, bengkakan dekat-dekat lantai tu, ha, jadi, nak tahu kalau sekiranya ada bengkak, kita tahu dia ha, tiling tu akan anytime boleh pecah ataupun kalau sekiranya ha, floorboard, kita tengok kesan-kesan rekahan kalau sekiranya flobot dah kena air, nanti dia akan kembang dan uh, kembang, kemudian dia akan necut. Bila dia necut, nanti dekat dekat antara flobot tu dia ada alur. Jadi tengok kat situ, Kalau sekiranya ada, dan kita tahu bahawa kemungkinan, uh, bukan tak uh, tak ta, ta, semasihnya uh, apa tu uh, default tu masih ada lagi, tapi kemungkinan ada. Jadi kalau kita tanya dengan owner, mungkin owner akan cakap, oh saya dah betulkan. Jadi the only way untuk you tahu ialah kalau dia dah betulkan, boleh tanya kat dia dekat mana kesan betul mana tempat yang you betul tu you boleh check sama ada ada kesan, ada kesan tak orang betul kat situ dan tengok kat situ masih ada kebocoran atau pun tidak. Especially kalau apartment dekat level bawah, pressure air tu kuat menyebabkan pipe PVC burst jadi bila berlaku burst tu itu yang dia akan menitik keluar, menyerap dekat dalam dinding dan masuk ke dalam lantai kita. Okey yang kedua kita perlu perhatikan ialah uh, masalah teman ataupun masalah uh, anak-anai jadi uh, yang ini juga kalau kita tak boleh nampak dalam mata kasar kita kadang-kadang okey kalau orang yang mahir, orang yang buat teman atau pest control, dia sekali tengok je dia dah tahu sama ada uh, rumah tersebut ada masalah anak-anai ataupun tidak Jadi Uh, apa yang pest control beritahu saya atau dan yang saya perhatikan dia apa yang dia buat dia ambil uh, pensel dekat mana tiang kayu tu dia ketuk kan dia nak tengok dia nak dengar sama ada kita boleh dengar lah sama ada ada lopong ataupun tidak dalam kayu tersebut okey jadi kita boleh tengok padu ataupun lopong kalau ada lopong dan kita tengok kesan-kesan ada alur-alur perjalanan apa uh, termite tersebut ataupun kesan-kesan habukan dekat bawah. Jadi benda-benda macam tu memerlukan ah uh, train eye sedikit. So katakan kalau sekiranya kita rasa macam rumah tu sebut ada termite. Katakanlah kita ada hunch memang ada termite. Tak salah kalau apa yang kita buat kita kata kita nak buat second visit. Jadi second visit tu kita panggil pest control untuk datang. Jadi uh, memang ada cost pest control yang kawan-kawan you mungkin dia akan charge lebih kurang RM80 untuk semak semak jadi itu adalah masa dia untuk semak satu jam dua jam untuk ni worth kita punya uh, investment untuk bayar RM800 rather than kita kena bayar you know banyak beribu ringgit untuk uh, untuk membetulkan kesan-kesan uh, teman ataupun anak-anak tersebut jadi uh, check around tengok sekiranya ada lubang dekat uh, dekat uh, lantai ataupun ada lubang dekat uh, panel especially dan tengok ada kesan-kesan macam abu kayu ada banyak dekat atas lantai dan kita boleh tahu kadang-kadang uh, dekat roof especially rumah teres kos rendah kan dulu dia punya roof truss dia pakai uh, kayu jadi kadang-kadang bila berjangkit daripada hujung sampai ke hujung dia punya bumbung dia bermasalah jadi Uh, kalau sekiranya kita rasa macam mungkin rumah ni ada penyakit ataupun ada termite problem dan kita boleh decide sama ada nak teruskan ataupun kita, tidak. Kalau the best way ialah panggil datang lagi sekali tapi bawa pest control ni orang yang tahu lihat kesan-kesan uh, termite. Okey. Yang ketiga pula ialah uh, plumbing plumber. Okey. Plumber ni basically uh, apa tu paip air, especially kalau sekiranya uh, flat eh, flat Uh, dekat tempat kawasan tekanan air rendah, jadi bila masuk kat rumah jangan lupa untuk buka pipe uh, buka uh, sinki uh, punya pipe, buka sinki dapur, sinki toilet punya pipe, make sure pressure dia cukup okay? kalau ada ketika, kalau sekiranya uh, flat tingkat 4, tingkat 5 especially kan bila buka air tak ada sebab uh, tekanan tekanannya tak cukup, jadi ini penting juga kalau sekiranya rumah dah lama, katakan dah, dah 40-50 tahun dan semak juga kandangan air tu buka, Kalau especially kalau rumah tu dah lama kan, buka tengok dia punya karat dia banyak ke tidak, kalau sekiranya rumah lama dia tak pakai PVC, dia pakai pipe kan, so there's a possibility kita kena ubah balik semua uh, piping dekat dalam air tersebut uh, dalam uh, piping air dekat dalam rumah tersebut dengan yang baru, jadi itu melibatkan kos yang banyak So kita boleh cakap maybe 20 ke ribu untuk settlekan untuk piping baru saja. Okey? Especially kalau kita nak nak embedkan dia. Kalau kita nak biar dekat luar nampak buruk memang kita. Jadi benda-benda macam tu kita kena perhatikan, kita kena semak. Yang keempat pula electricity. Kalau sekiranya ini untuk dua-dua rumah rumah atas tanah dengan rumah flat, rumah bertingkat ah uh, semak buka lampu semua kalau sekiranya lampu tak ada dan kita kena tanya uh, dah lama ke lampu tersebut tidak dibetulkan is possible kalau kita kata dengan dia boleh tak encik pasang lampu tu uh, tukar mentol saya datang kemudian sebab kadang-kadang mentol ataupun uh, switch dia wiring dia dah uh, apa orang kata dah short eh, mungkin penggunaan dia uh, terlalu besar menyebabkan wayar kat dalam uh, kabel dekat dalam uh, dinding dinding rumah tu dah short. Jadi bila dah short dia akan tak boleh pasang kat situ. Jadi dia buka buka wayar tu buat daripada uh, the whole wire pergi ke bilik katakan bilik uh, bilik tengah. Jadi bilik tengah tu memang dia punya elektrik uh, soket memang tak boleh pakai sebab dia dah short. Jadi dia dah uh, disconnected. Jadi apa yang kita kena buat just pergi dekat rumah mungkin untuk visit yang kedua lah, katakan kita dah berminat dengan rumah tu bawa test pen yang tak perlu uh, contactless tu, pergi tekan tit tit tit tit tit, tit. macam tu kan so uh, kalau sekiranya kita nak invest untuk benda tu pun mungkin 20-30 ringgit je kalau kita pergi ke pasar pasaran ataupun kita order kat Lazada examplenya so pergi cek satu-satu dia punya contact tu sama ada ada problem ke tak ada problem, jadi kalau sekiranya ada shorting aa, untuk nak buat balik, nak tarik balik, itu involve a lot of duit kalau sekiranya rumah tu dah lama dan katakan rumah tersebut pernah terbakar ataupun kena kilat examplenya nya kan, aa, dia punya wiring dia tak bagus, dia punya earthing tak bagus itu pun ada few thousand untuk betulkan, jadi semak betul-betul, make sure dan ni untuk visit yang kedua lah, visit yang pertama mungkin kita tak buat, kita nak tengok dia punya layout je kan visit yang kedua kita semak betul-betul sama ada latency dia okey ke tidak Okey, yang tip yang seterusnya, kalau sekiranya rumah tersebut ada pet kan. Jadi first thing kita buat ialah kita kalau kalau rumah tersebut ada pet kita nak tengok ada kesan-kesan kutu atau tidak. Kutu kucing ataupun kutu anjing. saya tak tahu kutu, -kutu anjing ada ke tidak tapi kalau kutu kucing infected dekat rumah kita memang banyak masalah sebab kutu kutu kucing ni dia dia memang susah nak hilangkan sebab saya sendiri mempunyai kucing masa saya mula-mula dulu memang pilihan saya tak tahu berkenaan dengan kutu ni. Jadi bila dia masuk dekat rumah dia akan memang teruk lah, memang susah kita nak kita nak aa, nak halang ataupun nak nak lawan dia. Memang apa tu ada dua tiga hari atau banyak hari saya memang jaga waktu malam sebab saya nak buat perangkap dan segalanya. And kadang-kadang berkesan kadang-kadang tak berkesan. Tapi alhamdulillah rumah saya dapat settle lah saya. Invest a lot of uh, duit sebab untuk pakai patent kan? ada pet uh, pet servis uh, dia mereka yang bantu untuk bersihkan tapi tak senang mereka pun cakap kalau ada kutu kucing dekat dalam rumah memang ada masalah and itu juga tak bagus sebab dia mereka kan uh, apa tu saya ingat lagi saya punya anak bila dia kena gigit tu dia punya kaki dia memang macam kena eczema dan sebagainya is very tak sihat. So semak ada kesan kutu atau tidak. Nak tahu ada kesan kutu kan kadang, kadang kita jalan-jalan-jalan ada benda hinggap dekat kaki kita kan. bila kita tengok dia ada macam benda hitam kecil, kita ingat tak ada macam uh, ladybug apa ke kan? tapi itu memang kutu. Eh? So nak dia tak boleh dia bukan pukul macam nyamuk dia kena gesek-gesek dia untuk keluarkan Jadi benda-benda macam tu kita perlu perhatikan okey. Check for kutu. Ataupun kalau kat katil, kalau ada katil, kalau kita beli furnish kan. Rumah yang furnish, kalau kita tengok rumah tu lembab kotor, kita angkat katil tengok ada kesan-kesan apa tu kalau kat tilam kita panggil apa eh? kutu tilam saya kutu tilam ataupun ah kalau you ingat you komen kat bawah apa apa binatang apa yang kat asrama selalu ada. Siapa yang duduk asrama mungkin dia akan tahu kena benda tu. Jadi smell, cuba bau dekat kawasan tilam tu ada tak bau? Bau apa tu? Ah darah busuklah. Basically dia basically apa bug apa bug buat bila makan, dia hisap darah kita, dia akan keluarkan darah busuk. Jadi selalunya kuat bau dia tu. Okey. So perhatikan kalau sekiranya rumah tersebut memang bermasalah then we have to make arrangement supaya benda tu boleh dihilangkan. Baiklah, seterusnya kalau sekiranya kita ada nampak rumah tersebut ada penambahbaikan dalam erti kata extension, katakan dapur tu dibesarkan, jadi the first thing kita buat kita nak tanya dengan agent ataupun kalau kita deal direct dengan owner kita nak tanya Tuan boleh saya dapatkan surat kebenaran untuk buat extension sebab semua extension kena ada surat kebenaran, kalau kita tak dapatkan extension tersebut katakan kita dah suka rumah tu dan lepas tu memang tak ada extension dan kita kena cakap dengan tuan rumah tu untuk buat extension tersebut. Okey, buat extension. Uh, extension punya application. Jadi kat situ je mungkin lebih kurang 5000 diperlukan untuk uh, membuat extension tersebut. Kalau sekiranya dia tak nak buat kan? Kalau dia tak nak buat extension tersebut, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena tolak. 2 5000 6000 tu kadang-kadang 10000 depend pada keadaan. Kalau sekiranya dia langsung tak ada, belakang dia tak ada cakap apa tu? Uh, tak ada gap ataupun tak ada setback selama sebanyak lima kaki dan kos dia untuk membuat apa tu, uh, approval tu lagi besar uh, Saya, uh, You kena tanya orang lah, orang yang pandai buat benda ni sebab saya sendiri pernah mengalami kalau kalau sekiranya Uh, you ada hadapi, you nak perlukan orang untuk bantu you, you boleh hubungi saya and then lepas tu uh, saya akan beritahu kawan saya tu, dia boleh tolong buatkan saya, jangan tanya dengan saya macam mana dia buat tapi uh, somehow nadai dia boleh buat, okay? kalau sekiranya dah buat, dah terlepas uh, kalau sekiranya ada setback, uh, itu biasa lah, maksudnya kita just pergi hantar arkitek balik, pergi hantar balik nanti dia akan buat penalty, itu normal tapi kalau tak ada setback, dia tarik sambil kat belakang, ah uh, yang itu macam mana boleh lulus saya tak tahu, yang tu kena tanya dengan kawan saya Okey? bagaimana pula kalau sekiranya ada renovation, renovation dalam berkata bahagian dalamnya dia cantikkan, dinding dia, dia macam apa tu, dia inset empat bilik, dia jadikan tiga bilik, dia tambah ruang tamu satu jadi benda tu memang tak ada, tidak tidak memerlukan local authority punya approval, maksudnya kebenaran untuk membuat renovation kecuali kalau sekiranya dinding yang dia tebuk tu memang shear wall, dinding yang support support uh, uh, support uh, struktur bangunan. Nah, jadi kat situ apa-apa saja yang boleh mengubah uh, apa tu uh, supporting uh, frame untuk struktur bangunan memerlukan uh, apa tu local authority punya approval. Kalau setakat uh, tambah kitchen, uh, apa tu kitchen cabinet uh, benda macam tu tak memerlukan, eh. dia tidak affect keutuhan struktur bangunan tersebut, okay, seterusnya apa yang kita kena lihat ialah kita tengok kena tengok surrounding, pusing kawasan surrounding tu pagi kalau katakan kita dah tengok kita suka kawasan tu, jadi is normal untuk kita kita check surrounding tersebut lah, pagi kita datang tengok surrounding waktu orang tak bekerja macam mana kan? dan satu lagi datang pukul 9 malam kita nak tengok banyak kereta tak adakah sesak tak dekat kawasan situ nak masuk senang ke tidak and then lepas tu kadang-kadang orang parking dan kadang, kadang teruk kan so you decide sini sama ada you sanggup untuk hadapi kalau sekiranya especially kalau you balik malam you kena uh, kata, uh, kena, kena bergaduh dengan jiran sebab dia letak dekat kawasan yang kita punya ke designated kita punya ke benda-benda macam tu kita kena uh, semak dulu cek waktu pagi dan malam tengok sama ada kita okey ataupun tidak okey uh, itu adalah basic macam mana nak tahu keadaan surrounding sama ada kawasan surrounding tu uh, okey ataupun tidak kadang-kadang kalau kawasan saya sebut malam-malam memang ada banyak anjing berkeliaran you you kena tanya jugalah adakah you sanggup untuk hidup, uh, untuk tinggal di kawasan tersebut kan? dengan keadaan anjing liar yang banyak sebab bukan cakap anjing liar tersebut tidak boleh ditangani, cuma langkah untuk nak make sure tempat tersebut free daripada anjing liar ni payah sebab anjing tu kadang-kadang bukan liar, itulah anjing bilik orang yang dia biarkan je, jadi bila keadaan macam tu nanti menyebabkan apa komuniti tersebut tak berapa sihat okay? ataupun kalau kucing dekat kawasan rumah saya masalah kucing, kucing berkeliaran berak dekat kereta berak dekat depan rumah benda-benda macam tulah. Kadang-kadang itu bukan kucing liar, kucing orang yang dibiarkan kat luar. Jadi kita kena check around and semak sama ada itu adalah okay untuk kita atau tidak. Selalunya malamlah kita akan nampak anjing ataupun kucing berkeliaran ni. Kalau siang kadang-kadang dia orang tidur. dan kita jarang nampak. Seterusnya ialah kita kena interview dia kan. <laughs> okay, yang ini memang payah sedikitlah. So um, sebab uh, kalau kita nak duduk situ lagi 20-30 tahun, 30 tahun um, kita kena find a time untuk tanya dengan jiran tersebut lah, tengok cara dia, adakah dia jenis yang apa tu uh, Tak doesn't necessarily apa yang kita buat pada first time tu akan betul, tapi Uh, kalau sekiranya nampak awal-awal lagi dia bukan jenis orang yang boleh bagi kerjasama awal-awal lagi kita dah tahu dah kita boleh buat decision sama ada kita nak terus beli rumah tersebut ataupun tidak, itu sangat amat, amatlah penting, satu jiran di kiri kanan, depan dan belakang juga, uh, tengok kenal kenal pasti sama ada jiran tersebut boleh kita ambil kira atau tidak Uh, tak Tasminya uh, race itu adalah penting ataupun kaum. Kadang-kadang saya duduk dekat uh, rumah saya yang kedua, saya duduk dekat sebelah jiran yang Chinese, okey tak ada masalah. Tapi bila saya duduk dekat rumah yang jiran dia Melayu, banyak masalah pun ada. Jadi uh, kita kena nilai lah. Kadang-kadang ya of course kita kena tanya juga. Kadang-kadang uh, masalah tu bukan disebabkan oleh jiran, kadang-kadang disebabkan oleh kita kan. Jadi make sure tengok ada tak ada chemistry kita dengan jiran sebelah, dengan depan dan belakang, and Then lepas tu from there kita boleh rasa sesuai ataupun tidak untuk teruskan buat offering, baiklah itu sahaja aa, perkongsian saya untuk kali ini, sekiranya you rasa aa, apa yang saya cakap ni okey ataupun tak okey, betul atau tak betul, tu sila komen kat bawah, which one yang you rasa paling penting sekali aa, apa tu, aa, pointer yang paling penting sekali untuk you decide bila uh, letak you punya komen kat bawah insya Allah saya akan balas dan uh, jangan lupa sekiranya ini adalah kali pertama dan you suka untuk mendengar tips-tips berkenaan dengan pelaburan serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification, terima kasih kita jumpa lagi terima kasih kerana sudi mendengar channel ini, sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs subscribe serta komen. Kita jumpa lain kali.